No on torniosta ja kotoisin ja asuin siinä Putaalla Luottomä. Mun koulu oli siinä Putaalla. ja Ensimmäinen koulu oli alaste oli Hannulan koulu, eli tää Uno Hannulasta Uno Hannula, sai nimensä ja sen koulu yhteydessä oli sitten lähikirjasto. Ja, ja se oli mun eka kirjasto. Ja kyllä, mulla välittömästi tulee mieleen no, se kirjasto tilaa, mutta ensinnäkin se kirjaston täti. Tosi ihana semmonen älyttömän jämäkkä, mutta jotenkin lämmin. Mutta se oli, jos siellä supisti ja pulisti, niin suu poikki. Se, se, se piti kurja siellä. Ja, mutta siinä oli semmoista lämpöä ja jotakin siinä naisessa. Mä muistan niin heti, minkä näköinen hän oli. Ja, se oli turvallinen paikka mennä siihen koulun jälkeen kirjastoon, ennen kuin sitten meni, meni sitten kotiin. Kyllä siellä tuli paljon istu, istuttua. Tosi, tosi ihana kokemus ja muisto kirjastosta heti. No, nyt on kirjastossa, tässä Kallion kirjastossa, mulla alkaa kohta tuo tilaisuus mun uudesta kirjasta, kuolleiden, kuolleiden kirjasta, keskustelutilaisuus, mutta jos tätä ei lasketa, niin kävin tässä ihan muutama päivä sitten. Ohimenne oli tuosta tulossa jostakin ja mä vaan pistäydyin täällä, Mulla tuli vaan semmoinen päähän pistot. mä en käynyt mitään lainaamassa enkä mitään tuomassa, vaan mä halusin vaan tulla, käveleskelin täällä ja nautii tästä ilmapiiristä, kirjaston ihanasta ilmapiiristä, että semmoinen ihan pistäytyminen täällä. Ehkä semmoinen voimaannuttaminen tässä tilassa. No, no sivistys. Kirjasto ylläpitää tätä sivistystä, mikä on aika pahasti tässä rappeutumassa ja tässä maailmassa. Ja lukutaito, mitä siihen kuuluu siihen sivistyksen kaikkeen. Ja Sitten tulee mieleen suvanto. Et siksi mä varmaan täällä pistäydenkin kotimatkalla olessani, että joku, joku suvanto. Mä näen sen semmoisena paikkana niistä harvoista tässä maailmassa, mitkä ei ole enää kaupallisia, missä ei ole joku koko ajan tuossa niskaan takana sulle myymässä jotain, vaatimassa jotakin tai pakottamassa johonkin tehokkuuteen ja kilpailuun. Et mä näen kirjastolaitoksella älyttömän tärkeän tällaisen tehtävän. Ja sitten kolmanneksi, no ehkä elämä, että tämä, tämä sisältää niin kaiken sen mitä, mitä elämä, elämä sisältää.